رفرفت فوق الثريا رايات النجاة. باسم من شيلات الفرح للتخرج عنوانه جديد يا خالد 5 8 7 مبروك التخرج يا فخر الوشاح بالعزيمه والجداره واصرار وكفاح والتعب والصبر والجد كثير والنعم حسنه الشهر اخرها في Thank <laughs> لا يقف هذا النجاح يا فخر هذا الوشاح حكي لك اليوم تفخر بالحفله الشي الحكمة الحكم عنوان النجاح اللي يبغاها العلا على فال اللي لا هسير وما كل يمي الغلابة السعاد والارتياح السعاده حولها كنها ورد العطير شوفتك بعيونها شوفتك Can